me ollaan värisevät varpat. Me tehdään kuvataidetta ja tanssia. Ja tämän teoksen nimi on Tanssi. Tämä on, niin kuin, tämä on niin kuin siis fotogramminiinkuin. Me aloitettiin tekemään noita silleen, että me ensin mentiin makaamaan pahville ja haettiin asentoa. Sitten me toinen äh, rajattiin ja rajat, niin käsi tästä äiti jollain liidulla. Sitten me leikattiin ne pois. Ne mitä me leikeltiin niistä äm, meidän Kylässä me laitettiin ne sellaiselle valoheikolle paperille. Sitten me laitettiin siihen sellaisia esineitä. Siellä oli pimeää ja siellä oli sitten sellainen punainen valo. Ainakin yritin ensin panna siihen, että siinä olisi vähän niin kuin naaman tehty, jos kaikesta mitä sattuu näkyy siellä laatikosta, mistä me laitettiin niitä. Ja sitten me vaan, vaan lähdin täyttää siihen kankaapaloilla ja kaikilla veikulla ja semmoisilla siihen muodoksi. Ja sitten siitä mistä tuli tosiaan muodoksi. Ja sitten ne on vietty niin valotettavaksi, niin pimeään ja sitten ensin ne niin laitetaan niin veteen. Sitten sieltä niin kuin heijastuu niin kuin lopulta. Me pantiin ne pahvit siihen paperin päälle. Siinä me siihen Ää, valoa ja sitten siihen etulisen välttäjälle. se vesi tai se laitan sellaista erikoista ainetta ja sitten me laitettiin se veteen ja laitettiin se, ja laitettiin johonkin kuivauskoneseen. Kuivauskoneseen niin kuin siis?